Привіт, молодь! З вами ваша улюблена... Привіт, молодь! З вами ваша улюблена рубрика Крінж тижня. І сьогодні ми поговоримо про інтерв'ю з радниці Лобуди у Раміної. Так само поговоримо, як чувак на оболоні розклеїв столби голими фотками своєї судячи з усього колишньої. Також поговоримо про те, що СТБ майже випустило серіал з російським актором, замінивши його обличчя діпфейком на обличчя власне українського актора. Також в Україні тепер існує популярна петиція по забороні. Ні і також згадаємо про твіт, про те, що наші військові не сортують сміття в окопах і там срач. Цей твіт розірвав, звичайно, жопи українцям. Я вважаю, що супер виправдано, але про це усе по порядку. В нашій рубриці Крінж тижня на каналі Рома Геній. І так, перед тим, як ви залишитесь зі мною тут приблизно на півгодини, я хочу вам представитися для тих, хто такі... Поета. Чиї думки я зараз буду слухати? І це правильне питання, особливо в умовах війни. Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як Генія, головний редактор провідного українського видання ІКЛА, яке пише живою мовою про Україну, найбільшого серед молодих в Інстаграмі. Також я музикант, митець і ЛСД, що розкладається як лідер суспільної думки. Ваша рольова модель. Коротше, просто сиджу тут на своєму власному авторському каналі і веду, зокрема, рубрику «Крінж тижня», де розповідаю про найважливіше, найкрінжовіше, точніше, що сталося в Україні. Розвиваю український контекст т -т, завдяки тому, що завжди найбільше хвилювало українців, тобто срачі і крінж. Разом розвиваємося, чомусь навчаємося, жартуємо класно, смішно, весело і змістовно проводимо час. Що тут ще додаш? Мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. <плес> От ми думали, що все, війна в країні, іначе зрозуміло, що є складним, що є незрозумілим, над чим треба думати, чому повчатися, але нова філософська проблема, що називається, війшла в чат. Так, пам'ятаєте, казали люди два роки тому. Лобода сходила на інтерв'ю до Раміної. Є така інтерв'юерка Раміна, як вона сама себе, якщо я не помиляюсь, колись назвала, колишня Козловського. Багато хто вважає її не дуже якісно якісною репортеркою. І в інтерв'ю з Лободою, принаймні, а це єдине інтерв'ю, яке я тільки що подивився, вона дійсно не суперякісна інтерв'юверка. Але навіть не в цьому суть. Хоча в цьому частково теж. А в тому, що багато хто вважає, що Лобода зрадниця. І тягнути її в наш інфопростір, це погано. А дехто вважає, що от вона багато що зрозуміла після 24 лютого. Ми всі не ідеальні були до 24 лютого. Вона зараз багато донатить зберігати займається благодійністю. Ну, типу, можливо, все ж таки треба бути християнами і підставити другу щоку. Зараз і розберемося. Колись Раміна казала, що лобода це фу-фу-фу, українці це клас-клас-клас, не можна їх порівнювати, і взагалі не треба тягнути лободу в інфопросі, приблизно так. Але тим не менш сама раптом записала з нею інтерв'ю, виправдовуючи це тим, що перед тим, як остаточно когось засудити, треба спочатку вислухати. Типу це гуманно і правильно. Власне, якщо в теорії, можливо, так воно і є. Головне, щоб коли ти дивишся подібні інтерв'ю, ти б розумів, за що саме її засуджують. Бо я його подивився, ще не знаючи насправді, що саме робила Лобода. Давайте спочатку до очевидної теорії. Лобода з 2014 року гастролювала в Росії, отримувала там нагороди за свою музику, відвідувала шоу. Типу Малахова, наприклад, ходила до Сапчак і казала там купу всього дурного. Зараз, через, якщо я правильно знаю, 4 місяці після повномасштабного вторгнення Вона начебто висунула голову з піску і така Я був не прав, я все зрозумів Але що цікаво, це інтерв'ю, воно вийшло у той самий день Або приблизно у той самий день, коли вийшов новий альбом «Лободи» Що, в принципі, ну, ви знаєте, я думаю, є класичною піар-технологією Типу, пригортання уваги до артиста в день його реалію Кліпу, сінглу, альбому, можливо. Більше того, в цьому альбомі є пісні російською мовою. В 2023 році? Так, лабада. Все зрозуміло. Це особливо дивно, коли артистам давали посраці за те, що вони на своїх концертах питали, чи можуть вони у аудиторії співати свої колишні російськомовні пісні, типу «Ви ж не проти?» і там якась частина на свідомих людей, можливо, там кричала так само гучно, як ті, які були свідомі і були проти цього. Пам'ятаю, що таке було у Дрофеїву? Ну, коротше, дали її посраці. Лобода нічого не зрозуміла, але в самому інтерв'ю вона це виправдала тим, що її місія зараз сказати про війну, провертати до неї увагу. Тому вона розмовляє з аудиторією, яка в неї є в Грузії, в Європі, коротше, в різних країнах, поза Росією і Україною, яким треба щось доносити про війну. Я хочу Разу трошки послухати пісню, яку вона випустила, одну серед тих, які все ж таки на цьому ульб... альбомі є україномовними, бо я чув, що це лютий крінж, чув невеличкий сніпіт, і це був дійсно лютий крінж. Давайте трошки заглибимося. Нас поки зламали гнідеркалинла. Ти поки не оголосиш своє I Ти називаєш його непропатчим, а ти називаєш його незаполеним, але так би це було, перш ніж я повинен, я повинен, я не виступаю, мов, бо доксу, повинен, я, звичайно, критичний, і ви, звичайно, повинен, щоб він мав Не <рес> Блять, ну, це йобана шароварщина. Що нового так сказати, бо в Україні в 2023 році. Тобто в нас з'явилося купа нових виконавців, які прийшли і насипали нам добрячу порцію шароварщини. Там Ванька Останька, що таке, Маша Кондратенка, респектфулі. От нещодавно була в нас дика дичка, дичка, дика дичка. Це катастрофа просто. Зараз багато, супер, сильно повернення, мені здається, нової хвилі шароварщини. І тут ще става, стара хвилі Виля нашої естради прилетіла, приїхала і така і от я теж хочу взяти участь у цьому фестивалі крінжухи. У нас спостерігається тренд на Байрактарщину і Шароварщину. Mm. Твій трек mm. по-українськи можна назвати, що це теж Барактарщина і Шароварщина. Чому? А що це означає? Тобі неспроста закидають, що Лобода буде робити все, щоб втримати український ринок, тому що російського в неї немає. Ну, зараз інший час. Зараз війна. Якщо ти кажеш про... Ну, мені сподобалося це назва Берактарщина, це дуже смішно. Тобто, ну, прикольно звучить. Ну, це, людь, якщо чесно, першу частину інтерв'ю взагалі дуже важко дивитися хоча б через те, що Лобода обісрана. Це факт. Вона просто обісрана. Вона боїться, що її зацькують за будь-яке слово. Вона навіть в самому цьому інтерв'ю каже, за кожне інтерв'ю мені прилітає. Але насправді, кожен раз є за що. Кожен раз вона або, типу, йде до російських інтерв'юерів, щоб ви розуміли, спочатку повномасштабного вторгнення перший інтерв'ю, яке вона дала це було інтерв'ю російській журналістів, типу опозиціоні, але російській. І коли Раміна спитала в неї, а чому так? То Лабода каже, я просто подумала, що якщо вже давати українському інтерв'юеру, то це вже має бути українська мова. А я тоді ще не вміла і тому я... Ну коротше, аргументація аргументацією. Ми про неї ще поговоримо. Щодо Раміної, хотілося б сказати що, типу, я не оцінюю її як журналістку, я навіть не знаю, не хочу знати, чи є вона журналісткою, не тому, що я її зневажаю, а тому, що я не думаю, що це прям необхідно бути журналісткою, не обов'язково позиціонувати себе як журналістка, навіть якщо ти береш інтерв'ю, це моя думка. Якщо ти їх робиш класно, вони дійсно Прикольно показують гостя. Ну, Анатолій Анатолій, журналіст, що в нього, блядь, хоча б тінь на нормальне інтерв'ю? Ніхуя. це просто одна суцільна компліментарща, він там з кумов'ями розмовляє. Тут, на жаль, вийшло те саме, хоча на з самого початку така. Це інтерв'ю не буде для Лобуди теплою ванною. І з самого ж початку, після цього, подивіться, який крінж відбувся. Я тебе критикувала. Знаю. І для мене було неочікувано, що ти прийдеш саме до мене, оскільки інтерв'ю буде не тебе, Іван, але я не буду самостверджуватися за рахунок тебе. Ми пишемо це інтерв'ю в момент виходу твого альбому. Made in you. Там є трек по-українськи, який вже... Блять, Made in you. називається альбом. Піздец. Проте, альбом записаний не повністю українською мовою. Mm -hmm. Чому там є російські пісні? По-перше, я хочу сказати тобі, що я дуже багато передивлялася твої відео. Я готувалася до цього інтерв'ю і... Скажу тобі чесно, ти мені дуже подобаєшся. І, от, і, от, і там далі просто починається обмін компліментами. Ти знайома дуже добре з гавіту російського шоу-бізнесу. І я пам'ятаю твої інтерв'ю Ксенії Сапчак, де Ксенія дуже гарно тебе обула навколо пальця. Просунула тезу, що ми – один народ. Зірківні політики, неважливо, яка країна головне – люди, і ти піддалась на цю провокацію. Ну, ви ж там розповідали, що ти, що Нателла, те що, і ситуація, що начебто вас тут ущемляли. І такі всі українці погані. Ну як це Я не казала ніколи, що українці погані. Такої фрази ну, такої не було. Формування не було. Подивіться, яке формулювання питання. Пам'ятаєш, як е Кисенія Зобчак вимусила тебе сказати купу хуйні? Ну, типу, вона тебе вона, тоб, зманіпулювала. Вона тебе ввела вокруг пальця. Що нахуй? Це не тепла ванна, ви хочете сказати? Це таке контроверсивне інтерв'ю. Так, ну, типу... Да, yeah, really, or Окей, okay. ну, у чому насправді проблема, ви скажете? Ну, таке воно. Головне, що, типу, є питання, є відповіді. Яка різниця, можливо, гостю комфортно? І завдяки цьому він більше розкривається? Можливо, але він розкривається не зовсім в тих питаннях, на які дійсно хотілося почути відповідь. Не було задано питань щодо податків, які платила вона, скільки вона їх заплатила, скільки людей в Росії вона забезпечила роботою. Про дружбу з Лолітою, максимально провладною, про шоу Малахова, на який вона прийшла і говорила, які піздяць українці страшні і, і, ну, насправді вона не так звичайно говорила, але вона, якщо чесно, складала таке враження. Вона, типу, приїхала в Москву і така «От уявляєте, як мене травлять в тому Києві?» Не знаю. Як було це задумано? Ким це було задумано? Але вона привезла туди маму, свій балет, свою команду нателлу. Коротше, усіх вона туди привезла, і ви, вони всі такі, у там в йобаному Києві, прикол в тому, що коли ми розмірковуємо над тим, е, чи прощати когось, треба ж, звичайно, подумати, за що саме ти прощаєш. Тобто, який відсоток демеджу да шкоди нанесла в даному нашому випадку лобода, і за що ми маємо її простити, а за що ні? Давайте подивимося просто вырезку за... пусть говорят все говорят в украине эта история про то что э, журналисты канала 1 плюс один были э, как они говорят избиты охранниками светлана лободы и у них отобрали камеру давайте посмотрим внимание на этой неделе в селе гуриниче телохранители лободы напали с пистолетом и молотком на журналистов украинских сенсаций Крана светланы напал на нашу машину вот вы можете видеть нас отобрали видеорегистратор. В высоком состоянии находится сейчас салон машины. То, что произошло дальше, к сожалению, э -э после того, как они опубликовали адрес Светланы, сделали его достоянием общественности, зная, что в стране мы все время подвергаемся и угрозам со стороны радикалов. А это всё все было как раз перед концертом за три дня. Мы, меня. в принципе, ожидали, что будут провокации, но мы думали, что они будут на самом концерте. Просто они. Но, пусты... общем, все это такая зависть к успеху, которая прикрывается... Можно а, один вопрос. одним вопросом? А николай вопрос, это главный. И там потом пришла ей мама и вручила экшены, помиляясь, торты кабаны. А Басков всім їм квіти. І вони всі так одно одного люблять. І там все так дружньо на відміну від України. Цією. Ух! Ну, добре. Це, можливо, моя призма сприйняття. Е, але, тим не менш, звичайно, їй багато хто це пригадує. Але, звичайно, найбільше питання до неї, це те, що вона працювала в Росії увесь цей час. Її раміна, власне, задає питання, як таке могло статися. І вона така, ну я була маленька, ще нічого не розуміла. І на цьому я хочу зупинитися з вами, ви знаєте. Моя думка, вона дуже збігається з повісткою. Але на відміну від інших людей, які в нас інколи оглядають такі події, я намагаюся бути об'єктивним. І ось що я вам скажу. З одного боку, дуже багато людей в Україні проїбали 2014 рік. Дехто скаже. Та ну як проїбали? Це ж був Майдан, там анексія Криму. Я вам не можу нічого на це відповісти. От припріть мене до стінки, я не знаю, як це відбулося. Я вже колись казав, що мені здається, що що дійсно була проблема у тому, що війну не називали війною, а називали її АТО. Мені здається, що якимось чином вся історія навколо Криму навколо війни в Донбасі вона мала в комунікаціях з людьми подаватися отак от само, як зараз наша нинішня війна бо це була війна. Багато хто з людей дійсно якось не сприйняв я, зокрема, я знаю мільярд людей, які вважають що війна почалася 24-го чисто на бумажці, так воно і є бо до цього в нас було, блядь, АТО і багато хто такі, ну співпрацювали з Росією, дехто розумів, що ти типу, поіснують там погані руські, а, а існують адекватні. Дехто підтримує владу, дехто ні. І це була дійсно велика різниця між тим, як ми зараз сприймаємо цю ситуацію, і як сприймали тоді. Тоді ми точно ближчі були до того, щоб винити саме режим або владу, або взагалі не помітити цього. Не знаю, як так склалося. Якщо ви думаєте, що я зараз захищаю Лобду або там себе, або когось ще, ні. Я вважаю, що це... Повна хуйня. Але давайте, коли ми звинувачуємо за це лобуду, ми не будемо казати, що ми біленькі та пухнастенькі, тому що це їбать не так. Ну давайте, блін, будемо чесні. Більше того, я, ви знаєте, що, типу, в мене є багато друзів із кого не шоу-бізнесу, а блогінгу дуже високого, типу, з високими показниками я маю на увазі. І, звичайно, як ви знаєте, багато серед кого було прийнято переїхати або часто їздити в Москву, в Петербург, Багато хто в своїх відосах називав ціни в рублях, тому що такий був ринок, так всі працювали. Не те, щоб хтось такий, о, я злосний, блядь, зрадник, ненавиджу Україну і не сприймаю цю війну. От саме я, тому що це моя позиція. Лобода постійно каже, я не знала, що це війна, я не так це сприймала, я тут це не розуміла, я просто думала про свою кар'єру. Я вам кажу за людей, які дійсно набирали дуже багато переглядів, заробляли багато грошей, співпрацювали з брендами, які працювали через Москву увесь СНГ або тільки на Росію і ці гроші були. Просто існував такий ринок. І багато в кого у, я чесно думаю, що в більшості людей не було достатньої свідомості для того, щоб типу, відмовитися від російських брендів, відмовитися від поїздок в Росії. Ви що думаєте, я не їздив в Росію? Я їздив. Ви що думаєте, я себе за це не засуджую? Засуджую. Я вже багато разів казав, що типу мені там кажуть там, в, в коментарях ти, їбать, розмовляв російською мовою, заробляв на, на, росі, на російськомовних". мов було. І я кажу, що це була моя помилка. Я не збираюся це приховувати. Я не збираюся видаляти свої відоси. Ну, деякі, звичайно, я скрив, тому що це вже просто не в'яжеться з тим, який я зараз. Або якісь фотки в інстаграмі. Ні. Це помилка, яка мені нагадує про те, який хаос створився в моїй голові і в головах українців. Зараз треба це засуджувати. Але чи треба за це кенселити? Я трошки... Ну, це з одного боку. Я потім розповім, що думаю з іншого, до якого я більше, якщо чесно, навіть схиляю. Прикол у контекстах. Прикол у тому, що люди, які знаходилися в цих колах спілкування, да, умовні топові російські блогери, або якісь там репери, або, можливо, якісь естрадні співаки, в них там були піпець класні стосунки, які деякі з них підтримують до цих пір. Дехто-хто з України, ну, серед дівчат, наприклад, виїхав зараз на час повномасштабного вторгнення, або, можливо, хтось з чоловіків там вже був за кордоном, там залишився, я не знаю Вони в іншому контексті абсолютно вони не живуть під ракетами. Недобре, непогано, просто прийміть це як факт. І вони досі спілкуються з російськомовними або російськими блогерами. У мене нещодавно в інстаграмі стався міні мікро конфлікт з Іллою Просікіним. Який теж не стороння мені людина. І я знаю, що він здебільшого адекватний чувак. І зараз він е живе в США ну, начебто через те, що він не підтримує російську владу і не може продовжувати там жити. Але він виставив на рік війни пост, де було білим початком. В чорному написано вай, «нє двойнє» і якийсь текст, який не те, щоб прям чітко описував, що саме відбувається. І я, як людина, яка живе в українських контекстах, прямо одразу ну, написав йому гнівний комент. Я написав, як головний редактор видання. Я не до кінця зрозумів, хто винний, хто не винний, для кого ця війна, хто саме постраждав. Кого ти звинувачуєш? Ну, типу, попросив його додати конкретики. Ну, там багато хто мене підтримав в коментарях, Ілюха відповів, і, і він відповів в такий, знаєте, в нас, в принципі, така комунікація вийшла пасивно-агресивно. І я, в принципі, не жалкую про те, що я це зробив, я розумію себе, чому я так зробив, але якщо остудити свій, свій нрав, я розумію, що він не розуміє в своїх контекстах, чому нет войне, це просто, блядь, показник інфантильності. Чому свого часу для нас це стало крінжом? Тому що це була як ознака того, що ти виставляєш цю картинку і, типу, нє Хто її почав проти кого, невідомого, пі-пі-пі, типу. Через це це вже, знаєте, синець, на який було надавлене. Так само, як уникання чітких абсолютно формулювань. Я не можу сказати, що він там щось уникав, але їх не було. Деяких чітких формулювань. І для нього це норм. І, можливо, дійсно, Лобода е, існувала у таких колах, де було багато, що не зрозуміло. але <п 'яте> Іншого боку, вона сама казала, що вона при цьому ж розуміла, що не треба виступати в Криму. Вона при цьому розуміла, що не треба виступати у чиновників на корпоративах. Тобто вона це чомусь розуміла. Я от не сильно розумію послідовність. Типу, в неї є команда, яка їй, наприклад, якщо вона така вся несвідома, пояснює. Світлана, ось, хто завадив тобі провести концерт в Одесі? Оце це пан Стерненко, в нього такі похіди огляди, це його однодумці. Типу, ось що вони вважають. Ну я впевнений, що вони десь там між рядків точно мали сказати, що блять, всі проти, що ти виступаєш і гострулюєш в Росії через те, що в нас війна. Ну, їбать, що не так. Ну я не виявляю собі, що це за усі ці 8 років не сталося. Тобто людина там жалується Малахову, отримує музичні премії, виступає, гастролює і отак от, так от е не розуміє, що у нас війна і Крим анексований. Ну не знаю, я чесно кажучи це дуже слабко е вірю і розумію, як це взагалі так, блять, могло статися. Одразу невеличке порівняння з Ані Лорак. Дуже хочу вам зачитати один її пост. Вона залишилася. В Росії підтримала російську владу, її ніде не приймають виступати в Європу. Вона почала виступати в Арменії. От таке щось. Але при цьому, коли вона зрозуміла, що вона втратила Європу, звичайно ж, Україну. Так склалося, що і в Росії її почали цкувати, тому що вона спробувала посидіти на двох стільцях. Коротше, подивіться випуск Стерненка. Він там докладніше про це розповідає. Що саме, через які пости. Коротше, ані Лорак, давайте почитаємо її пост. Дорогі друзі, я пишу та пост з глубокими важеннями та намірянням проясні свою позицию относительно ложных сообщений распространяющихся в сети в эти дни к сожалению различные сми некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в мой адрес пытаясь повлиять на общественное мнение я чувствую необходимость в этом обращении чтобы вы мои дорогие поклонники знали правду как вы знаете я украинская певица и я горжусь своим наследием и культурой я делилась своим творчеством в украине на протяжении долгих лет в том числе представляла свою страну на евровидении и заняла второе место однако в начале конфликта между России и Украины, я оказалась в центре внимания множества сплетен, без каких-либо фактов. В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне представили только два варианта. Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране. Ультиматум правительства моей собственной страны Прижавший меня к стене стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти, как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце. Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения и хочу четко заявить, что я не поддерживаю никакие формы насилия и людей в результате конфликтов разбивает мне сердце только те кто знают моё прошлое могут понять боль от потери кого-то на войне также хочу сказать что никогда не оказывала военной помощи что бездоказательно утверждают некоторые сми и политические деятели потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии чем и занимаюсь всю жизнь блять ну сука це те, про що я казал я не знаю хто писав цей текст че сама они лорак чи хтось еду допоміг. и цікаво, на головніше. Де ця людина зараз знаходиться? Бажано у ну, колишнього минулого року, наприклад, де знаходилася, в яких контекстах? Ну, типу називати це конфліктом. Це вже, блядь, крінж, нахуй. Щоб ви розуміли, я пишу навіть іноземним виданням, типу змініться скоріше, тому що це так роблять тільки гамняві видання, дешеві помийки. Так не можна писати. Це не конфлікт. Ми не, ні з ким не конфліктуємо, на нас напали, ми тут жертва. Жертва, яка дасть пизди, до речі. Ну, це вже деталі. Прикол у тому, що це цей текст більше написаний для росіян, я хочу зараз це пояснити е, українцям, не тому що він написаний російською мовою, а тому що, типу, подумали, що вона допомагає і спонсорує українську армію, або допомагає жертвам в Україні, через те, що вона давала там благодійний концерт. Вона відбилилася зараз, чисто для росії, тому що... Ну а куди ще? Все, вона зрадниця для України, і вона вже зрадниця для Європи. Її ніде, ніколи вже не приймуть. Отак от стається зі зрадниками. І от питання, чи абсолютно однакові в даному випадку лобода яка переїхала і зараз займається благодійністю, яку мільярд разів показують у цьому показовому інтерв'ю. Говорить українською у цьому інтерв'ю. До речі, доволі непогано. Не можу сказати, що мене сильно щось збентежило, типу нормально говорить. Вона намагалася максимально відбілитися у цьому інтерв'ю. І так само робила раміна. Я не можу сказати, що хтось з них тут більше винний. Тому що це синергія, це комбінація, в якій питання, які мали стояти до артиста, який хоче вибачитися, не були поставлені. А ті, які були поставлені, були або незрозумілі, власне, і не пояснені гостю. Або якось, ну, наприклад, вона сказала Раміні, що в неї є нерухомість тільки в Україні і десь в Європі, якщо я це, це можу помилятися. Хоча Ксенія Сапчак свого часу сказала, що в неї є дім в Москві. Ну, коротше, чесність багатьох її тез викликає серйозні... Питання, я вважаю, що класно те, що в нас є українське поле конфліктів, що ми не говоримо зараз про якихось всраних росіян, які щось там колись зробили і, і здійли. У нас тут є, дивіться, ми на таких моментах навчаємося. Ми про такі моменти маємо думати, рефлексувати, філософствувати і розуміти, що таке реакція нації, що таке інститут репутації, що таке самоповага нації. Мені Стається, що лобода, ну, можна її і не кенселити назавжди, тому що її поведінка, ну, як ви розумієте, значно вигідніша, за, наприклад, Ані Лорок, яка обісралася, як тільки могла. Але просто взяти і прийняти її зараз типу от, на берег гострулюй, теж неправильно. Мені здається, що це мала бути одна зі сходинок до її прийняття українським народом. Раміна, її цільова аудиторія, вона так виглядає. Вона була її фанаткою все життя. Так це виглядає, знаєте. І сама ще лобода, піздуха, сидить, блін, е юлить. Хоча по факту, як мені здається, вона мала сказати «Пані та панове, я обісралася, я хотіла підзробити, мене намагалися витурити з України». Подекують, що це зробила Тіна Кароль, щоб стати єдиною дівою в українській естраді. Кажуть, що це так, і що там були якісь заказухи. Але вона могла сказати «Я знаю, що мене намагалися витурити, я психанула, виторилася. якраз пішла пісня «Твої глаза», вона сильно залетіла в Росію. Я побачила ці гроші. Не можу сказати, що мені не казали, що це війна і що Крим анексували, але на той момент моя жадібність просто закрила мені очі. Я щиро вибачаюся і хочу зробити усе, щоб ви мене зрозуміли і вибачили. От якщо б вона сказала так, претензій б до неї не було. А те, як вона сказала, в мене їх трошки наче і менше. Але при цьому додалися нові. Ну коротше, пані Світлано, будь ласка, подумайте над своєю поведінкою, от вам домашнє завдання, і пишіть, будь ласка, пісні українською щиро, або так само хоча б талановито, як ви це робили колись російською мовою, без байректарщини. Тому ж без з вас, блять. І повірте, вистачає, а ми йдемо далі. Формат розвивається. В нас тепер нова рубрика Бліцкрінж. Типу, як Бліцкрік, поняли. Хлопець на оболоні заклеїв таким оголошенням весь район після розлучення з дівчиною. На оголошенні її номер та адреса з надписом Дешева Хвойда. Це пізда, написано в твіті. От таке оціночне судження. Ну, блять, хто з цим не погодиться? Хлопці, як би вас не образили, будь ласка, будьте лицарами, пам'ятайте про. Це не тільки хлопців насправді стосується, не упускайтеся до такого рівня, ну тому що я вам так все сказав, я вже старший брат блін, лідер думок ЛСД, лідер соціальної думки, не робіть так, це низько і хуйово, а ми йдемо далі. Ще один твіт, який розірвав нафіг український інтернет і жопи його користувачам, зокрема, і мені. І мені, до речі, про цей твіт розповів спонсор мого каналу, тому що ми тепер зі спонсорами робимо коли. Отак, от, от вони виглядають. Це вже під кінець, тому дехто вже розійшовся, не витримав такої ахуїтельності. От, до речі, всі спонсори мого каналу вам супер сильно вдячні за те, що ви існуєте. Пишіть в коментарях, можливо, мені треба зробити патреон, тому що справді спонсорів додається не так багато, як хотілося. Можливо, вам патреон. Але от вони спонсори, я дуже вам вдячний, тому що завдяки вам насправді ці відоси монтуються, тому що, ну, це, це гроші, це гроші, ну, блін, а що ви думали, я ж ж, ну, не на небесах живу, тут все таке, ну, життєве, тленне, так сказати би. Так само, дуже сильно хочу вас попросити, щоб ви прямо зараз поставили лайк цьому відосу, тому що він вже дивіться, який корисний і охуєнний. А далі більше, ну, саме розумієте, обов'язково підпишіть. Тому що 50, майже, відсотків людей, які мене дивляться, не підписуються. Рілі, really? отак от ви хочете допомогти українському YouTube? добре не донатьте. Добре не ставайте спонсором. Але якщо, ойвіть, ви зараз підпишетеся, в мене наступний відос швидше піде. А в наступному ще більше підпишеться. І так розвивається українська культура, розумієте? Так ми ковиряємо наші українські штуки в головах, щоб ми нарешті себе зрозуміли. Ну, власне, все, наче я все сказав. Спонсорство, підписка, лайк косік. Ну і коментарі, думаю, ви і так напишете, бо так жопа горить, що як не написати? А ми йдемо власне до твіту. Oh, yeah, yeah, yeah. Хто спілкується з військовими, що в окопах бувають? Там реально такий срач. Ну от справжнісінько. Якщо подивитись відео, то там таке все у пляшках, обгортках, консервних бляшанках. Це бляха все сортується. Stand with Ukraine. Це, в принципі, теж хотів би не сильно на цьому затримуватися, тому що, ну, звичайно, підпалює сраку, це факт, але воно якось трошки схоже на вкид. Я, в принципі, знаєте, от почув нещодавно думку, що усі срачі, вони так чи інакше можуть бути і ПСО. О, типу, нас часто ділять, наприклад, на зеленоботів і перехоботів, да, і вкидають постійно, що вкидають, щоб українці сралися, звичайно, мовне питання заюзують без кінця, для того, щоб ми все більше розділялися. Можливо, це щось з цього, але мені здається, що адекватний активіст чудово розуміє, що нема таких умов навіть в, блядь, обласних центрах, щоб сортувати сміття. В Києві, в Києві, в мене навіть є статистика, дивіться. Кількість баків, що встановлені у столиці, становить близько 2-4 тисяч. На 3-мільйонне місто це критично мало. Їх має бути мінімум 20 тисяч. Я вже мовчу про те, що 3-мільйони це офіційно. Ви ж розумієте, що я неофіційно, типу, киянин Наприклад, уявіть собі що типу людина займається цим питанням от воно і були і вона розуміє що у нас в принципі ну в країні типу все до досить важко з цим а вона доєбується до військових ну ви дійсно в це вірите я сумніваюся що хтось в здравому умі тобто це або блаженне знаєте або божевільне або, або це вкид я думаю що так давайте на цьому не затримуватися. просто покринжували так трошки і ходімо далі В Україні з'явилася популярна петиція щодо заборони тік в Україні. Мммм Знаєте, типу, якщо Росія не може нас захопити воєнним шляхом давайте якось, ну, її звички просто переймати. Ви знаєте, таке враження що авторка цієї петиції це якась мамка, така комплюхтори, звичайно, це, блін точно погано якщо щось молодіжне, то воно, ну, точно блять, погане. Що цікаво, таких петицій взагалі існує 18 три з них, до речі, були чомусь от в березні зареєстровані Остання, про яку всі говорять, виглядає Отак. Причина. Так як зараз, багато пропаганди йде через відео з ТікТок. Пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні. Автор – Карасьова Наталія Мирославівна. Вісім майже з половиною тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Ви собі це уявляєте? Я одразу хочу нагадати, що навіть якщо ну, людина там, з мільйоном підписників створить якусь смішну петицію, типу я не знаю, заборонити ставити пляшки донешком вниз. Хочу, щоб на кришечці всі стояли. Ну Не буде такого, що пан Зеленський потім такий, о, ну раз 25 äh, äh, äh, äh, тисяч голосів, то прийдеться, блін, тепер такий указ, кримінальну відповідальність за те, що пляшка стоїть не в сраці у руського. Давайте чесно, ви пам'ятаєте усі, що таке ефект Барбери Стрейзен. Якщо не усі, дуже швидко розповім, що колись на якійсь зйомці там в кадр десь колись потрапив Дім Барбара Стрейзен на якомусь озері. І вона там подала, в інтернеті, коротше, він був опублікою, в інтернет-мережі. Вона там кудись подала, судилася, їбать, коротше, висудила так, все, що дійсно були вимушені прибрати зображення цього дому. Але ж це, блять, інтернет. І саме через те, що вона намагалася прибрати цю картинку, воно стало популярним. Так би цей дім взагалі ніхто там не помітив, взагалі всім було похуй. Це не зовсім те саме, сам факт, скоріше, в тому, що як з Бейонс, да, яка цю фотку хотіла видалити, не можна нічого видалити з інтернету. Якщо воно людям нравиться, то воно буде споживати так чи інакше, це перше. По-друге, ну ви дійсно вірите у те, що люди такі, а ну заборонили TikTok, Тоді виходить, не буду його дивитись. Тим паче, малишня. Мені здається, що вони VPN собі встановлюють раніше ніж Бравл Старс. Ну або якось одночасно. Давайте так, не буду крамолею якусь нести. Ну це просто тупість. Я просто чув такі думки, що TikTok його ж дивляться, здебільшого дітей, в яких немає критичного мислення і вони не вміють фільтрувати інформацію. І через це підверджені пропаганді. Але знаєте, що я вам скажу? Тоді давайте, блін, пенсіонерів заборонимо. Тому що вони розповсюджують просто тупу хуйню в вайбері. Ну, що далі? Ідіотизм, пропаганда, просто неправда. Вона розповсюджується в інтернеті. Ну, що тепер, інтернет заборонити? Давайте спілкування заборонимо. Ви розумієте, що байки, вони байки. І вони завжди їм були до інтернету, і тим паче до tiktok Ви цим нічого не зміните, А можливо навіть, як з ефектом Барбара с Трейзон тільки погіршите ситуацію. Я вже мовчу про те, що, імовірно, в Вайбері, наприклад, в Молнії, ну зараз блискавці, да, або подібних пабліках, ще більше вірять, ще більшій пропаганді. Мені нещодавно мама скинула скрін з якогось телеграм-пабліку, де просто, ну це звичайно, нічого там небезпечного, але було написано, що типу, дуже штучний інтелект вже не вийде. Держал. И когда человек над ним издевался, послал его куда подальше. И там скрин просто, блять, ну такой, сука, неправдоподобный. Короче, суть в том, что там чат GPT действительно просто написал такой абзац максимально крінжових, якихось бумберських до обіцячків образ, які ти не можеш читати вже після першого речення. Я майже впевнений, ну я прочитав тільки перше речення, тому що, ну два, якщо чесно. Тому що якщо б я до середини дочитав, мене просто вивернуло, тому що це тупість. І люди в це вірять, і це справа не в тіктоці, а в природі людей. Ну так давайте, зробимо петицію на заборону природи людей. Все, тоді я підписую. Зеленський, забороні нам, блін, природу людей, будь ласка, отак. Отакий От текст. Все, я вже... Я підписався. Давайте далі. А канал СТБ хотів випустити серіал з російським актором, обличчя якого замінене обличчям українського актору за допомогою кіберкомп'ютерної технології Deepfake якщо раптом. Хтось не знає, фейк – це коли одне обличчя заміняється на інше. Ну, я не бачив, якщо чесно, прям відео, але фотки, нормальні фотки, якщо чесно. Я думаю, що потім вже в моушені. на самому серіалі було б, звичайно, це сильно помітно і видно. Але, звичайно, в Україні усіх від цього порвалася жопа. Виправдано. Серіал – останній лист коханого. Якість сценарію можна упустити, на жаль, і на такий контент є своя аудиторія. Про Сохар Дубравін, головний герой стрічки, російський гастарбайтер, який чимало знімався в Україні, фанат Путіна, поціновувач анексії Крим, поціновувач. Знаєте, для мене це слово, як коли ти якусь цигарку потягуєш, так от саме цигару я маю на увазі отак аристократично, оце для мене поціновують. І він такий, М -м, поціновую, блін, анексію Криму. Після початку повномасштабного вторгнення не сказав ні слова. Дмитро Саранськав, український актор з Одеси, чиїм лицем скористалися ситуацію у своїх мережах офіційно не коментував. Проте на сторінці Фейсбук протестував проти співпраці з ворогом. По хештегу «Ні співпраці з ворогом». Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що це одне і те саме, тому що він так чи інакше поспівпрацював з українським каналом, який просто зробив дуже дивний хіт. Да? Ну, це дуже дивне рішення. В мене є... Звичайно, розуміння багатьох причин, чому їм, скажімо так, хотілося виставити цей серіал. На нього витратили купу часу, 100% бабок, і однозначно розраховували потім транслювати його ще в Росії, тому що це, в принципі, для цього і працює, так, що там має бути хоча б трошки змішаний склад е, акторів. Я про... потім на цьому зупинюся більше. І так само, знаєте, я одразу хочу там подумати про тих людей, які українці, українська команда, яка знялася в цих серіалах, яка знімала ці серіали. Я розумію, що хтось з вас каже, «Та це, блін, калька, конвейер, ну пофіг, це не творчість». Ні, я не думаю, так. Я впевнений, що якась частина людей там дійсно творчо підходила до своєї роботи, і мені шкода, звичайно, і їх роботи. Шкода і грошей, і, ну, типу, це очевидно. Але багато чого після повномасштабного вторгнення хоча б треба було відправити в шредер. Ну, типу, знімали ви вже акторів в російських до 24-го. Крінж? Крінж. Ми вже тут з вами часто говоримо, що не всі все розуміли. Добре. Але, ну, блять, ну не виставляти ж серіал з російським актором. Ну, вони це теж наче зрозуміли. І такі, ну, треба якось вийти з ситуації. І замінили українським. І мені от навіть цікаво, якої саме реакції вони очікували від людей. Ну, типу... Що вони думали, що скажуть люди? Те, що не українське зробити українським Це ще більше українськість Ми оказачили цього чувака Або що, Або люди такі Ну, хоча б так Це, до речі, могла б бути така реакція Але, ну, не під час війни точно <схи> Ось що сказали самі СТБ Мені просто, чесно, сильно приємна компанія Starlight Media Потім розповім трошки свого досвіду, співпраці з ними От як вони ахуєнно прокоментували Цю ситуацію. Офіційне формулювання з тебе. Прем'єру вирішили відкласти. Цікаво, типу. Шоб шо? Відкласти до яких часів? Через 20 років, коли виросте покоління, яке не пам'ятатиме війну? Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу «Останній лист коханого». Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використаних цифрових технологій в контенті, в тому числі, зважаючи на кращий міжнародний досвід. Що, блядь? Типу, таке враження, що ТЗ було таке. Напиши щось максимально незрозуміле, будь ласка. Це редактори більшості медіа в Україні, мені здається. Напиши, щоб Похуй взагалі, щоб хтось нам зрозуміє, хтось не зрозуміє, букви, ну це ж, ж букви. Ну, ми ж тут буквами займаємося ну, реченнями, які складаються зі слів, слів з букв, букви, щоб головне були. Що нахуй? Чому не сказати? В нас були філософські розмірковування, в результаті до яких ми прийшли до такого рішення, яке не співпало з думкою людей в Україні. І ми зрозуміли чому. Ну, коротше, в Ну як, сука, можна було так написати. Коротше, телеканал СТБ, не знаю, яка СТБ, коротше, хотів я. Колись пам'ятаєте, розповідав, зняти реакт на пара на мільйон, який належить новому каналу. Так от, значить, я хотів з ними домовитися, щоб знімати реакції на свій канал, ви пам'ятаєте, трошки про це розповідав, і вони з вересня до нового року минулого року мурижили мені мізки. Дійсно, мурижили, вони постійно відкладали, в них були якісь причини перепричини. І після нового року вони просто перестали мені відповідати. Отака, блядь, комунікація у великого холдингу, у якого є домовленість з іншим Блогером, який називається Ченд, який досі знімає реакції на їх шоу російською, і так само знімає реакції на російські шоу. Отака свідома блять людина О, такі домовленості у Starlight Media, і таке походи ну, там взагалі народіць. Я не хочу сказати, що це всі люди плохі. Там я до цього не, не дойобуюсь, але в мене є власна обіда на них. Я вам сказав, чому я вважаю що це люте жлобство, так само як і те, як вони це відповіли. Це просто жлобство. Ну, це жлобство. Рома Геній сказав, що це жлобство, бо це, блядь, жлобство. Ну, не можна так відповідати на такий скандал. Ви не просто обісралися, ви обісралися, блядь, кислотою. Подумайте над своєю репутацією, вам настільки похуй на Україну, на народ, якому вже, слава Богу, не похуй. В нас з'явилася думка про себе. Ми знаємо собі ціну. В нас є самоповага. То, будь ласка, рахуйтеся з нею, коли ви робите контент виключно для цієї країни і для цього народу. Дякую. І ось що мені сказала на Наталя Бабенко — це акторка, яка знімалася, в, зокрема, в фільми «Пульс», який зараз на Netflix, якщо ви бачили, я додався. Я просто спитав її точку зору щодо цієї ситуації, щоб вона мені з акторської, Україно-акторської точки зору, пояснила, типу, як це сприймається. Ну, так сталося, що завжди продюсери до 24 лютого, до повномасштабної війни, знімали росіян так само, що продавати продукт на ринок російський також. Ну, це було вигідно фінансово, напевно, тому що якусь частину їм давали за бугра. Завжди, типу, незважаючи на те, що повністю українська команда, українські режисери, оператори, актори, одного чи двох-трьох акторів московських завжди запрошували до нас. Зараз, мені здається, що неважливо, скільки було витрачено грошей тоді, як все це працює, треба просто забути про ці е, продукти, ну, наче їх не було. Просто створювати щось нове, тому що ну, не може бути так, коли весь світ блокує російські продукти. Ми починаємо ВТР пускати серіали. Ами і неважливо, типу, діпфейк це чи не діпфейк. Ну, типу, як можна зараз, під час війни віддавати своє обличчя російському акторові? Наші актори дубляжу відмовляються їх озвучувати. Вони прям бойкотують це все і дуже обширно бойкотують. І тут хтось вирішує, що типу віддати своє обличчя, це о не зараз, не тоді, коли нас бомблять, коли російські ракети вбивають наших дітей, наших людей і взагалі? Тому я вважаю, що в принципі всяке спільнота має об'єднатися, і всі ми маємо розуміти, що це неприпустимо під час війни показувати будь-які продукти з. Неважливо, чи замазуються їх обличчя, чи змінюються їх голоси, цього просто не має бути в етері, ну, ні при яких обставинах. Я розумію, що це гроші, що їх складно втрачати, що типу, це виробництво і тому подібне, але зараз це не на часі, це не має бути. І має бути чітка позиція, як у нас у всіх. Ну, більшість акторів просто обурені цими ситуаціями, і я не знаю, на якому рівні це має вирішуватися. Ну, напевно, на самому вищому це просто мають заблокувати так само, як і заблокувати в'їзд росіянам до нашої України. Чому цього не зробили досі? Чому ми постійно маємо про це нагадувати? Це вже питання. Сьогодні день порівнянь з демками. Зараз ті, хто колись робив музику, мене зрозуміє. Колись ти робив пісню російською мовою, яка тобі, ну, вона вже була довершена до ідеал. Доробив все. Було в ній все ідеально. Ну, і там почалося повна масштабне вторгнення, і ти зрозумів, що вона вже ніколи не буде на часі. І за неї боляче. Ну, за нею обідно. Але випускати це точно не треба. Ходімо далі. Вот такой вот твой шоу выпуск! Sorry. Ну, коротше, класний, мені здається, вийшов відос е, В мене сьогодні був, був такий, знаєте, настрій поговорити Я, власне, поговорив е, Пишіть, які у вас думки, чого вам не вистачає у цьому форматі Можливо, всього вистачає, можливо, тільки регулярнішого його виходу не вистачає Обов'язково поставте лайк, буду сильно за нього вдячний Не забудьте підписати, які 50% непідписаних людей Ви що смієтеся наді мною? Ну, це, ну, це не поувага Ну, там колокольчики всякі, там дзвіночки, коментарі шеєр обов'язково скиньте це людям, хай подивляться. Ну і все, донайте на ЗСУ, це супер, це найважливіше з усього, що я сказав. А якщо вже сильно багаті, то можете і стати спонсором мого каналу. Все, дзвоніть мамі, всіх люблю, па-па.